מעגל הוא אוסף הנקודות הנמצאות במרחק שווה מנקודה אחת, המכונה מרכז המעגל. מרחק זה נקרא רדיוס. קו ישר החוצה את המעגל לשני חצאים ועובר דרך מרכז המעגל, מכונה כותר.